لم أشتاق إليك في ليلة فاتنة كانت أجمل تلك الليالي عشقت قمرا سعيدا سارحا في خيالي تركت قلبي يغرق في بحره الطويل كأني نجمة محررة تغدو في الأعاني كم اشتقت إليك وأنا أرسم عيناك بين أحضاني. يا وردتي يا دمعتي أنت الحبيب الأول الباقي ستظل أنت أمنيتي وأغنيتي في أروع الأزمان محسن الوجه حسنا طيب كالورد يسمو القمر فيك الجمال وفيك اوراق الشجر يا سيدي لا تنساني فانا متيمه في حبك والحب يسقي ورودنا باسم بانغام المطر اصغ الي جيدا واستمع بكلمتي فأنا بدونك معذبة وأبكي بآهاتي. كن معي جانبا لجانب على طول الظهر. خذ بيدي إلى جنة تسعد موتي وحياتي. يا سيدي قلبي إن أردتني قتيلة فأنا قتيلة من الآن. وإن أردتني سجينة، فأنا لأجلك سأهجر الإنسان لأنك سكنت قلبي ستبقى سيدي وامل في كل زمان